У полю нова станчина, Ата Ісус народився, маленька дітина, Ата Місу народився, маленька дітина, а там пастушкові стадо сторожили, як учули про Ісуса скоро там прибыли. Як чули про Ісуса, Скоро там прибыли, Прибыли, прибыли, Сталися питати, Пси дозволиш, Божа мати, Ісуса видати? Пси дозволиш, Божа мати, Ісуса видати? Пастушке з яхняком, Перед тим діхом, Оліна поклякали, йому ся кланяли І ми так співаємо, йому ся кланяймо Яко царю рожденому, бо поклондаймо, даймо Яко царю рожденому, бо поклондаймо. даймо В остранію деську й виплеєм стоїть. Звізда на дверте, помни, Зенько, блисти. Звізда на дверте, помни, Зенько, блисти. А там пастушкове стадо стерегли і пречисту диву у печорі знайшли. Зайшли у печору стаду корму дати, позирають в яслях, там є Божа мать. Там є Божа мать, маленький сусик, в пеленах повід, у пречи стой на ручках лежить, у пречистой диву на ручках лежить, прийняла корву, но і кормить його, во уста цілує Сина свого, во уста цірує. Сына Своєго, О Господи Боже, Спасителю наш, Ти нас благословив в радосний час, Ти нас благословив в радосний час. Небеса сияють, ангели поють, Предвічному Богу хвалу воздають. Предвічному Богу хвалу воздають, снова радость стала, яка не бивала над вертепом, звізда ясна, світу восіяла, де Христос родився, з Діво плотився, як чло вілена. що то Бога еста, Марія пречеста, і раждає і питає, як Його невіста на ручках тримає, так йому співає всемогущим створителем своїм називає. Каже, Мой де со мною будеш, на да со мною пред тобою стануть усі люди, Те обійся молити і тебе просити, Жебись нам дав твоїм царстві вовік віков жити. Все. Так спеваете? Да, да всё, хватит. Этот кот уселся и глаз не сводит. Смотрит, как поют, да. в рот заглядывает. Землю, mm -hmm. десь коночка mm -hmm. вкрывает, <laughs> Свет благодатный испочивает. Лишь убоги пастухи, пастухи, ста до своя стерегли, стерегли. И там ангелса являет, и так увезло звищает, спас пришел, спас пришел, он з дилу народився и в яслях положился, там в мести там в мести і вифлеем и тайна. Осталась при Великам, бо там народився предвечний владикарь. Хвала Богу, дай мне весело спевай мне слава Богу. И мир всем на земле. Уже устали. Ну просто так, не просто, А какую еще? Когда звезда ясна. А то еще не было? А я не помню. Ангели, люди, ангели, люди весело празнують. Як там? Тобто тяжка. Ми що? Ми що? Ми що? Ми що? Ми що? Ми що? Ми що? Ми що? Ми і Ми що? Ми що? Ми що? Ми що? Ми що? Ми що? Ми Христо зродився, Богом оплотився, а не ли співають царі вітають, поклону дають пастири, грають чудо-чудо повідають. І ми рожденому, і ми рожденому Богу поклондаймо. Слава у вишних, слава у вишних, йому заспіваймо. Христос родився Бог, воплотився, ангели співають, царі є вітають, Поклону дають, пастири грають, чудо-чудо повідають.